Bye. Te dăm of și dau o numai dând o pare, of și dau o Și faci poc să dăm în care tui că tui pulita, nu mai o În tui cuiță, a dracuie vă și ți se desleagă gura, of și dau oleu adracuie a dracuie băutura, of și dau oleu Te bânt, of și dau oleu, nu mai știi cum să vorbești, of și dau oleu. Și încep să te bânt, băiești, of și dau oleu. Poți avea supărări, of și dau o leu. Dacă mergi pe trei cărări, of și dau o leu. Că poți avea supărări, of și dau o leu. Dacă mergi pe trei cărări, of și dau o leu.